السلام عليكم يا شباب اليوم جينا لكم لعبة جديدة اسمها كيكرنيهو رح نبلش الحلقة رح نبلش الشخصية بعدين المباراة طبعا بس دقايق رح أحط كاميرا وأرجع نرجع طول يا حبيبي طبعا عبارة عن <hesitation> واحد بيرفع على الكرة على أجره وكل كم مرحلة بيعطوك حركات جديدة وانت لازم تعمل الاختبارات عشان تفوز المرحلة الاولى 1 2 3 هاي المرحلة الاولى طبعا كل حلقة راح تكون 5 اختبارات واتمنى تشتركوا بالقناة وتضغطوا اللايك والشير والكومنت روح على عالتشنج واحد اثنين ثلاثة هاي روعة الثالث واحد اتنين، يا حرام خربطنا واحد اثنين ما مشي واحد اثنين ليش واحد اثنين دل... يا الله واحد اثنين ثلاثه اربعه نمشي الحال اثنين هاي اخدنا بطاقه جديده حرق جديده وندخل على ننفذها واحد اثنين ثلاثة يحرم واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة بينا واحد على يا الله كميه على طول يا حبيبي طبعا اللي فوق هو اللمسات ما يفيدنا وهيك بنكون خلصنا من اليوم حلقة يا شباب بتمنى تضغطوا زر اللايك والشير والكومنت وبتمنى تشتركوا بالقناة وإن شاء الله في حلقة جاي إذا ليت دا... عندكم دعم كثير للقناة وإن شاء الله اللي بيشترك راح م... راح أساعده إذا عنده قناة إن شاء الله راح راح أرد له الاشتراك واسعدكم الله بركاته